Visste du at PowerPoint kanske er det beste, enkleste og gratis programmet til å gjøre skjermopptak? Men denne gullfunksjonaliteten, den er jevnt for de fleste. De fleste harn men vet ikke om den. Hvis du kjenner til Office Mix, som var en tjeneste Microsoft hade tidligere, så er det faktisk akkurat denne tjenesten, bare at den har blitt integrert in i din helt vanlige PowerPoint. Hvis du ser på skjermen nå så har jeg en beskrivelse av hvordan du går fram. Jeg skal også vise deg ved å klikke meg gjennom denne rekka av oppgaver jeg må gjøre for å få aktivert opptak som denne fanen heter. Jeg går på fil oppe til venstre i PowerPoint så går jeg helt nederst til venstre og velger alternativer. Etter det så velger jeg valget som heter tilpass bånd på denne hjelpeboksen som kommer opp. Og så må jeg bla meg nedover i forhold til å aktivere opptak som ligger här borte til høyre. Og det gjør jeg ved å klikke her og få en hake. Jeg vil også aktivere tegn bare for å tip tipse deg om det. For det er en fin du kan tegne inn i PowerPoint med. Men det er ikke dette vi ska vise i denne filmen. Så trycker jag på OK. Og som du ser oppe på toppen her nå så har jeg fått et fanark som heter opptak. Nå klickar jag på opptak. Og her får jeg en veiledning i forhold til han vil vise meg hvordan jeg ska gå fram, og her trykker jeg meg gjennom denne veiledningen som viser hva vi kan gjøre for noe. Dette er jo egentlig en funktion som er laget for å spille in filmer i PowerPoint, men den funker på veldig mange andre måter også. En kjapp visning av vad som kan gjøres her. Hvis vi går bort til venstre, så er det et valg som heter spill in lysbildefremvisning. Trykker jag på den, så kommer jag in med et kamera, og kan spille in hvis jeg nå trykker. Nå er det litt feil med kameraet mitt det at jeg bruker den her samtidig som jeg viser denne filmen til dere. Så jeg trykker på spill in og da jeg trykker på spill in, så tellerne 1, 2, 3, og så snakker jeg fortløpende hva jeg vil se si om dette lysbildet, og, og når jeg er ferdig med dette lysbildet kan jeg enten trykke på stopp eller trykke på neste lysbildet. Når jeg nå sier at jeg er ferdig og trykker på Escape, så er jeg tilbake her. Men det jeg har fått nå, det er at jeg fått en video. Så snakker jeg fortløpende hva jeg vill si om dette. Nede i, vans, i høyre hjørne. Jeg tar vekk denne akkurat nå. Sånn kan du gå gjennom en hel presentasjon og spille inn små filmer til hvert enkelt lysbilde. Og så går du til fil eksporter etterpå, og så eksporterer du det til en MPG4-fil. Det som jeg syns er mest spennende, det er den valget som heter skjermopptak. Fordi at da bør ikke sluttproduktet nødvendigvis ligge inne i Powerpoint. Jeg trycker på knappen skjermopptak, og den kan jeg nå bruke i alle mulige programmer. Her er jeg tilbake i en annen presentasjon, og ser dere at muspila mitt som, som står til venstre for annen her nå, har blitt ett kors. Nå tar jeg og drar over hele skjermen, fordi det ønsker å gjøre et skjermopptak av hele skjermen. Oppe på toppen har jeg fått en verktøylinje. Her kan jeg velge å spille in pekeren min, at den er med, men jeg skal trykke på den knappen som heter Spill in. Og det som skjer da, er at jeg trykker her, teller ned här også, der starter oppga opptaket. Jeg spiller in en videosekvens. Når jeg er ferdig så går jeg opp på toppen av skjermen og stopper opptaket, og der stopper jeg opptaket på 9 sekunder. Dette ble nå en video som ligger over hele lysbildet. Der starter opptaket denne videoen kan selvfølgelig spilles av i PowerPoint. Men hvis du ønsker å lagre dette her som et skjermopptak video, så gjør du følgende. Befinn deg oppe på selve filmen, som dette bildet nå faktisk er, høyreklikk, og velg lagre medier som. Nå skal vi flytte den filmfila ut av PowerPoint og kanskje bruke den i et annet program, eller gi den til studenter gjennom et LMS eller lignende. Jag trykker lagrer medie som. Så må jeg gi et navn på denne fila, og den er i videoformatet MP4. Jeg kallar den for test, og så må jeg velge hvor jeg skal legge den fra meg. Jeg legger den fra meg i mappa videoer, og så trykker jag på lagre. Nå lagres denne som en videofil, og hvis jeg går ut i filbehandleren og går in på videoer, så ser jeg at jeg har fått fram filmen. Test Der starter opka optake jeg spill. O der spiller je Japans filmen. Njmoptak er, er helt klart den funktionen jeg bruke mest her i PowerPoint optak. Men fraå side det det går an og set in kämmer fra forms. Det går han nå ta bare stillskjmbilder av en sjm. Det går an å sette inn videoer, det går an å spille inn lyd, det går an å publisere videoene til tjenesten Stream fra Microsoft. Men som sagt, det jeg bruker aller mest, det er skjermopptak.